Morjes! sai tässä tällä viikolla luettua ensimmäisen Juval Noah Hararin kirjan. Ja hänhän on tällainen 2000-luvun suurhahmo, kun puhutaan yhteiskuntafilosofiasta tai yhteiskuntateoriasta. Elikkä israelilainen tota, äh, professorismies. Ja, äh, Hänhän niin nousi maailman tietoisuuteen tällä Sapiens-kirjalla, mutta sitä en nyt lukenut, vaan tämän 21 oppituntia maailman tilasta, joka on 2018 julkaistu. Ja tähän se kirja keskittyi tällaisiin nykyajan ja tulevien vuosikymmenten haasteisiin, kun taas se Sapiens oli tällainen. Uh, historiallinen tai läpileikkaus ihmisen historiasta että ehkäpä sekin tulee sitten joskus luettua mutta tota tai olisin sen mielelläni ottanut, mutta ei kirjastossa ollut just sitä tarjolla uh, mutta tää 21 oppituntia maailmantilasta niin siinä aika Paljon oli se, tai ainakin kirja ensimmäisellä puoliskollani puhetta just tästä tekoälyn kehittymisestä ja siitä, mitenkä tulevina vuosikymmeninä aletaan käymään kamppailua ihmisten mielten hallinnasta. Eli kun tiedetään ja nähdään jo nyt, että miten tehokkaita nämä algoritmit alkaa olla. Ja ei, ei niin olla kovinkaan kaukana siitä, että algoritmit tuntee sinut paremmin kuin tunnet itse itsesi. Niin tämä oli äh, sille aika silmiä avaava ja sinällä ihan... ...loogiselta kuulostava ä, päätelmä. Mutta sitten taas toisaalta... ...kyllähän tässä... Ä, ...maailmassa edelleenkin niin tota... ...aika paljon on sellaisia asioita, jotka täytyy tehdä ihan vaan niin kun ...perinteisillä menetelmillä. Et, ja, ja jotka vaatii ihan tällaista klassista, raakaa työtä. Ja, niin, tota, osittain kuulosti aika futuristiselta niin science fictioniltä, mutta tota, sitten kun taas kelaa joitakin vuosikymmeniä taaksepäin, niin kyllähän se on myös totta, että kehitys on mennyt hurjasti eteenpäin. Aa, mutta sitten senä kirjan Jälkimmäisessä osassa, niin siinä aika paljon keskitettiin sitten äh, siihen, että kun maailma teknillistyy ja digitalisoituu ja äh, ennen kaikkea monimutkaistuu koko ajan, että siitä on tullut yhä äh, laajempi ja vaikeampi ymmärtää ihmiselle. Eli... Äh, Siinä, missä joskus ää, vuosisatoja sitten niin ihmiset käytännössä niin rakensivat omat asumuksensa ja tota, ää, tekivät omat vaatteensa ja tekivät aina omat ruokansa, saalistivat ne ja ää, kokkasivat tulella ja tälleen. Niin, tota, nyt kun maailmasta on tullut hyvin monimutkainen, niin kaikki nämä prosessit on eriytyneet miljoonaa eri palaaseen. Niin tota, sellaista kokonaisvaltaista käsitystä yhä hankalampi saada. Uh, ylipäätään, ja sit, sitten ehkä mikä oli sen kirjan niin kun Suurinta antia itselle oli tämä tarinan ja tarinallistamisen merkitys ihmiselle. Eli loppujen lopuksi niin se, että saa joukon ihmisiä toimimaan tietyllä tapaa jonkun tavoitteen eteen, niin sen taustalla ei... Niin kuin tarvii olla mitään spesifiä tieteellistä, yksityiskohtaista tarkkaa selitystä vaan toimiva tarina ja silloin kun on toimiva tarina, niin faktat on vähän niin kuin toissijainen asia. Ja tietysti uskonnot on aika hyvä esimerkki, että Varmaan äh, uskonnon merkitys on valtaisa edelleen, vaikka se ei ehkä tällä niin kuin sekulaarisessa pohjoismaassa siltä a, ihan joka päivä, päivä tunnu. Mutta sitten jos katsoo vähän laajemmin maailmaa, niin sehän on, on tota, todella, todella merkittävä asia. Ja kuten silleen voidaan jokainen päätellä, että esimerkiksi raamattu tai korani tai juutalaisten talmudit, niin ne ei varmasti ole eksakteja tosiasioita, mitä niissä kerrotaan. Ää, mutta ne on, on muodostaa toimivan. Tarinan. Ja ää, nimenomaan tämä on se ää, liima, joka sitten saa ihmiset toimimaan ryhmässä ää, jonkun tietyn asian puolesta. Ja samanlainen sitten ää, ajatus käy myöskin, jos mietitään 1900-luvun tota, näitä suurimpia aatteita, fasismia, kommunismia, sosialismia, niin näilläkin on aivan ilmiselvät todella uskomattomat heikkoutensa, niin kuin historia on todistanut, mutta jollain tasolla nämä kaikki aatteet on pystyneet luomaan tällaisen tarinan, joka on tarpeeksi simppeli jo jota ihmisten on helppo seurata ja kun muutakaan ää, järkeä tässä niin äärettömän monimutkaisessa maailmassa ei ole, niin siihen on helppo turvautua ja siihen vielä sitten ää, karismaattinen johtohahmo ää, lisäksi, kirsikkana kakuun päällä, niin johon ollaan sitten ää, melkoisella Polulla. Mutta joo, ehkä tää siitä Hararin kirjasta jäi päällimmäisenä mieleen, joka siis sinällään ei ollut itselle uusi ajatus, mutta just tämä tarinallistaminen, eli monestikaan faktat ei oo se juttu, vaan se, että pystyy luomaan koherintin ja tarpeeksi simppelin tarinan. Ja ää, tällä tavalla sitten pystyy oikeuttamaan omaan oman ajatuksensa ja aatteensa. Ää, mutta siis nykypäivänä on, on tietysti se, että kun tällaista ää, suurta tarinaa tai kertomusta ei oikein ole olemassa. Eli ja siis jos puhutaan länsimaista. Eli se on perinteisesti ollut uskonto. Sitten se on ollut just 1900-luvulla erilaiset aatesuuntaukset. Kommunismi, fasismi, sosialismi, niin edelleen. Mutta nykyään on sitten hyvin pirstaloitunut. Niin, tämä sitten... On semmonen ehkä tulevaisuuden kysymys, että mihin tarinaan ihmiset lähtee uskomaan. Että jos se on äh, äh, todennäköiseltä näyttää ja mitä Hararikin niin povaa siinä kirjassaan on, että se on tällainen äh, kiihtyvä digitalisaatio ja tekoälyn ja bioälyn aikakausi, joka seuraavana tulee. Mutta ää, tässä mielessä niin hieman on semmoista hakemista ylipäätään ihmislajilla. Ää, ehkäpä joskus sitten jatkan tästä aiheesta pohdintoja joko täällä videolla tai sitten ihan tekstin muodossa. Mutta ei nyt ehkä sen syvemmälle tällä kertaa tähän aiheeseen, niin tota, kiitokset katsomisesta ja hyvää joulun odotusta kaikille. Moikka.